Hej allihopa och välkommen till min vlogg. Det är här slash Elise. Ehm idag har jag helt åt inspelning, som ni kan med Och ja, jag är på top target och det gick uh okay. mycket människor här. Och jag har fått ett leks med mer själv Så nu är vi på verket i blåt här, e där vi ska spela in. Nej. Mm. Det är Nu <laughs> kör vi Det ser väl det jättebra ja. Så vi blev klara med första avsnittet Och nu ska mm. vi gå och äta lunch mm. Så det regnar Och nu vet vi nog att gå till relationen för att Det inte finns några mikron där borta Och jag vill inte att mitt hår ska bli blött Jag förväntar dem så nu har vi allt det klart och vi ska gå och spela in andra avsnittet <laughs> jag får kolla nu så okej så vi ska spela in andra avsnittet nu yep. men först ska <laughs> vi <laughs> <laughs> <här> <T> <här> jag snackar då i korridoren du går bra men det ska jag också. Han är det goda där. han så Ja, det går ändå. Han är sån lite så jag oss, ja, vänta, <fart> <fart> <fart> så gick jag och alltså man känner sig fett när det i alla fall, jag ska gå och ta en buss. Så jag har fått avsluta på vloggen. Jag hoppas att ni verkligen gillar den. Så ni kan ni liksom alltid likea, kommentera och prenumerera. Så, ta hand om ni